Boleh ke dia tembak? Dat, saya rasa boleh ah sebab dia dah kedap udara tak ada. Tapi jauh ke tak itu persoalan dia. Jom saya try tembak ah. Nah, sebab perhatikan sini. Jom kita tembak. Ah, boleh, boleh, boleh. Cuma dia tak semampat yang ini. Ini terbang dia jauh sikit. Okey, so sekarang kita test FPS pula. FPS Mr. Krono Alright, kita mulakan dengan semi ya. Sekarang kosong. 227. Eh. 241. 259, 261. 268, 251. 270. Dia macam tak detect, detect 1, tak detect 1. 266. 251 268 Ok dah 10 Kita tengok dia punya rate of fire pula Sekarang ni bateri 11 volt lah So dia rate of fire laju sikit Ok so 14 biji Kalau dia punya average Average 260 260 lah average Consider kuat lah Consider kuat Ok So Saya rasa Cukuplah ha Review dia sampai sini uh, Sebelum itu Masukkan ini balik Masuk dia senang saja Anda slot in saja Ah, ha, macam tu Anda slot in saja Slot in balik Ini kena masukkan dalam Eh kacau lah Ha Lepas tu dia ada pin, dia lock Kalau anda nak buka dia, tekan saja okay? Memang menarik Ini memang adjustable, anda boleh keluarkan Ataupun anda nak lipatkan dia pun boleh Ini dia ada pin ha, Ini ada QD sling, anda boleh pakai sling Ini pun ada QD sling MCX, ini memang ada metal Ini metal, metal, ini pun metal Ini pun metal, ini lah, ini part ni ah. Bukan seketum hitam ni ha, Kalau sebelah sini, dia macam ni ha, Ini memang metal lah Memang cantik Memang cantik Perasaan di tangan pun memang best So kepada anda yang baru saja Mengikuti channel Blaster Mania sekaranglah lah masanya Untuk anda tekan button subscribe lah. Kita nak hit 100,000 subscriber Dan kepada sponsor-sponsor Boss-boss Kepada siapa-siapa yang nak review Barang peribadi ke Barang jualan ke apa Contact lah dengan John okay? Saya rasa video sampai di sini saja, memang menarik Lee Hui MCX ini uh, Stok tak banyak, kalau anda nak, anda tengoklah di bahagian description lah, saya letakkan website uh, Dan selepas ini, kita akan buat MPX pula Haa, yang, yang John Wick pakai punya Tapi John Wick pakai punya itu, dia Terran Tactical lah, dia dah ubah So yang selepas ini ini hui MPX. Alright, sampai sini saja kita jumpa lagi pada weekend datang. Video akan datang tersasul pula. Dan saya Sean daripada Premium. Bye bye.